Моє шанування всім підписникам та гостям каналу. Всі вузли та агрегати автомобіля при бажанні можна розмістити по ранжиру в умовній таблиці їх важливості. Без чогось ми взагалі не поїдемо. Без чогось поїдемо, але недалеко. Аби без чогось поїдемо класно, але не зупинимось по своїй волі. Але є й такі, значення яких змінюються в залежності від обставин. До такої категорії відноситься пристрій звукового сигналу – клаксон. Зазвичай присутність цього компоненту на автомобілі непомітна. Але в раз виникає ситуація, коли він може відвернути ДТП, або навіть зберегти комусь життя. Тому важливо, щоб ваш автомобіль мав сигнальний голос. Багато хто з вас може згадати ситуацію, як одного разу, натиснувши на сигнал, ви не почули очікуваного звуку. Від цього стає не зовсім комфортно і в плани на майбутнє вже вноситься новий пункт – розібратись з цією проблемою. А там потрібно буде обрати один з двох варіантів. Або передати автомобіль професіоналам на невизначений термін, або вирішувати проблему самому. Моя подальша розповідь традиційно для тих, хто вирішив впоратись без сторонніх послуг. Отож, переходимо до практичної сторони цієї справи. Для початку потрібно визначити, чи проблема в самому каксоні, чи до нього не надходить електричний сигнал. Можна піти таким шляхом. Спочатку знайти та перевірити запобіжник, на якому вісить клаксон. Далі перейти до пошуку та тестування реле, яке надсилає клаксону меседжі. Якщо із ним все добре, перевірити кнопку включення на кермі. А тут обережно, там подушка безпеки. Але я вам раджу не паритись і піти іншим шляхом, простішим і швидшим. Заїдьте в тиху гавань. Ні, це не кафе. Це відносно тихе місце. Вимкніть двигун, умикніть запалення та натисніть декілька разів на кнопку сигналу на кермі. Під час натискання та відпускання кнопки прислухайтеся, чи не чути специфічних клацань реле. Якщо такі клацання ви вловили, електричний ланцюжок сигналу працює, а це 99% того, що накрився саме клаксон. Тоді далі вам потрібно під машину. Адже саме знизу найкращий до нього доступ. Знайдіть собі спосіб, як туди дістатись. Коли вже буде такий доступ, то почніть із демонтажу захисту двигуна. Тримають його по 4 шурупи з лівої та правої сторони. Два гвинти позаду та пелюстки-слайдери спереду, які чіпляються за бампер. Для відкручування бокових шурупів вам знадобиться ключ Torx 20 -ка. Зніміть захист картера і перенесіть свою увагу на ліву сторону, за бампер. Саме там вам на очі потрапить об'єкт нашої уваги. Далі займаємось його демонтажем. Спочатку потрібно буде відкрутити зверху гайку, а потім від'єднати роз'єм. Для гайки приготуйте ключ на 10 та відкрутіть її. Ось приблизно так клаксон кріпиться гайкою до кронштейна, який, в свою чергу, іншою стороною, кріпиться до кузова. Відкрутивши клаксон, від'єднайте від нього роз'єм. Ось специфічна пімпочка, натиснувши на яку, ви піднімете фіксатор, і роз'єм можна буде виняти. Ось такий отут двоконтактний роз'єм з таким от фіксатором. А тепер перевірте чи доходить до нього електричний сигнал, коли ви тиснете клавішу сигналу на кермі. Оптимальним варіантом було б під'єднати новий клаксон і на слух це визначити. Але навряд чи хто припас собі запасний, як лампочку чи запобіжник. Можна перевірити мультиметром, якщо він є. Швидко та просто. Заганяємо щупи в отвори штекера. Мультиметр виставляємо на 20 вольт постійної напруги тиснемо на сигнал і моніторимо дисплей. А якщо вже й мультиметра нема, візьміть 12-вольтову лампочку, зробіть імпровізований світильник або просто припаяйте до її контактів два дроти, на іншу сторону яких приєднайте зажими. В отвори штекера вставте два цвяшки. Закріпіть на них зажими. Попросіть когось вмикнути запалення та натиснути на сигнал. Якщо допомогти нікому, Встановіть телефон в режим запису відео, а самі йдіть тисніть кнопку сигналу на кермі. Перегляд відзнятого відеорепортажу дасть вам відповідь. Якщо лампочка під час натискання засвічувалась, значить електричний ланцюг в нормі. Купуйте та встановлюйте новий клаксон. А щодо старого то причина виходу з ладу відразу стане зрозуміла, коли ви його розберете. Вода – джерело життя. Але тут вона робить свою рунівну роботу. І от постає питання, який клаксон придбати? На шроті чи новий? На шроті можна знайти фольксвагенівський з потрібним роз'ємом. Але ніхто не знає ступінь корозії сигналу всередині, а значить, як довго він ще протягне. Новий можна підібрати під різний гаманець. Але з оригінальним роз'ємом потрібно ще пошукати, та й коштує він значно дорожче. Ось оригінальний клаксон, який вийшов з ладу на моєму турані. Його можна замінити ось таким. Тут на контакти передбачені дві змінні насадки на вибір. Ця насадка з універсальними контактами. А ця – підштатний роз'єм. Наклав, притиснув, зафіксував. Клаксон готовий до монтажу на автомобіль. Ну, а якщо не хочете переплачувати за роз'єм, придбайте звичайний клаксон з універсальними контактами. Під них підберіть пару наконечників та під'єднайте їх до двох відрізків кабелю. Одягніть на контакти та заізолюйте. А як же ці два дроти під'єднати до штекера на автомобілі, запитаєте ви. Відрізувати не хотілося б? Нічого не потрібно відрізувати. Використаємо роз'єм старого клаксону. Або рідного, або, якщо є, такого. Оголіть на ньому контакти, припаяйте дроти та заізолюйте. Клаксон готовий до монтажу на автомобіль. Попередній клаксон, який я встановлював, відслужив приблизно 3 роки. Це не зовсім мало, але й багато. Що виводить клаксон з ладу, я вам демонстрував. Тому, щоб ускладнити попадання в нього води, я зробив імпровізований фільтр. Обмотав розтруб шпатком тканини та закріпив її. Наскільки вона захистить клаксон від попадання крапель вологи, покаже час. Познайомте новий клаксон з місцем його дислокації. Притягніть гайкою та спробуйте знайти ключ на 10. Часом це виходить не зовсім швидко. Якщо знайшли... Затягніть ним гайку та приєднайте роз'єм. Ну, а тепер прийшов час погудіти. Поки що клаксонок. Ключ на старт. Порядок. Можна ставити захист двигуна на місце. Його виступи мають зайти в свої пази під бампер, а деякі мають бути зовні. Через раз. Проконтролюйте це. Далі прикрутіть його по периметру. І фінальний сигнал. Ну що ж, справу завершено. Бажаю всім подальших успіхів. Нехай щастить.